Morjes! Puhutaan tällä viikolla hyvin arkisesta aiheesta. Eli nyt kun kaikki hinnat nousee, paljon puhutaan sähköhinnasta ja ruohinnasta ja polttoainehinnasta ja ylipäätään tämän matkustamisen matkalippujen hinnoista. Kaikki nousee hyvinkin reilusti. Esimerkiksi tuossa alkuviikosta uutisoitiin, että elintarvikkeiden hinnat on nousseet 15 prosenttia vuoden takaisesta ja yleisesti inflaatiotaso on 8,3 prosenttia ja sitten euroalueella se oli yli 10 prosenttia, niin tuota, Äh, ei ole niinku hankalaa nähdä sitä, että kaikki kallistuu koko ajan ja aika hurjan nopeata tahtia. Ja sitten taas palkat ei nouse todellakaan samassa tahdissa. Että Muistaakseni omalla alallani tuli 1,7 prosenttia korotusta ja se, että kun inflaatio oli kahdeksan, niin... Siitä voi laskea, että meneekö se nyt sitten ihan tasaan. Ää, ja tota, Tietysti voi niinku ...tehdä semmoisia pieniä juttuja, esimerkiksi sähkön säästämistä ohi, koittaa niinku välttää niitä... ...kalleimpia tunteja 8-10 aamulla ja 16-18 iltapäivällä, mutta tota, Sekin on aika rajallista, että mitä sitä voi niin kuin yksittäinen ihminen tehdä, etenkin jos asuu kerrostalossa niin kuin me asutaan, niin aika marginaalista on se, että miten siihen voi vaikuttaa, että joskus on pakko kuitenkin pyykkiä pestä ja joskus on pakko astiat pestä ja sitten, tuota, mitä nyt voi sitten tehdä, niin katsoo, että koittaa olla pesemättä pyykkiä tai lämmittämättä saunaa niinä kalleimpina tunteina. Mutta se on aika pieni se vaikutus kuitenkin, että pakollinen kulutus on pakollista kulutusta. Ja sitten tuosta... Ruoastakaan ei ihan hirveästi voi kyllä tinkiä, että jos niin tähänkään mennessä ei ole, ei ole mitään hyvin erityistä ruokatarviketta ostanut ja käytännössä niin jatkaa samaan malliin, mutta se vaan niin nousee ja nousee se hinta viikko viikolta, niin en tiedä sitten, mihinkä, mitenkä siihen nyt voi sitten ihan kamalan paljon vaikuttaa, että, että tota, ennen kuin lopettaa syömisen kokonaan, niin en, en tiedä. No sittenhän voi tietysti niin kuin koittaa vähentää jotakin tällaisia... Ää, turhia menoja tavallaan, että ei niin käy ulkona syömässä tai missään niin kuin tapahtumissa. Ja kyllähän se jonkun verran tietysti pystyy sillä tavalla säästämään, mutta sitten toisaalta niin alkaako se syödä elämänlaatua sitten, niin kyllähän se varmasti alkaa pidemään päälle, jos lukittautuu vaan kotiinsa kaikeksi vapaa-ajakseen, niin, niin tota, ei, ei sekä ehkä sitten pidemmän päälle ole, ole hyvä vaihtoehto, koska tota, tulee sellainen hyvin eristäytynyt sitten ihmisestä. Mutta onhan totta kai semmoisia ilmaisia hupeja ja vielä olemassa, että esimerkiksi kirjastot on sellainen, jonka puolesta aina jaksan puhua, että siinä se ei niin kuin maksa yhtään mitään. Käy kirjastossa vähän katselemassa, että mitä sieltä löytyy, ja yleensä sieltä aina löytyy jotakin mielenkiintoista luettavaa. Ja sieltä voisitte napata kirjan matkaansa, ja siellä voi sitten myöskin viettää aikaa jäädä lukemaan sinne kirjastolle sitä, niin se on ainakin semmoinen halpa hupi näinä kal kalliina aikoina. Mutta joo, ylipäätään kyllä ymmärrän sen hyvin, että mitä kaikkea tässä taustalla vaikuttaa, todella isoja asioita, kuten tuota, sotaa sota Ukrainan maaperällä ja kaikki tämä energiariippuvuus, mitä on Venäjästä ja koko tämä poliittinen kuvio taustalla, mutta kyllä se siis... Väistämättä tuntuu epäreilulta, kun on semmoinen tunne, että ei ole niinku itse tehnyt mitään väärää, mutta silti on koko ajan rahat hyvin tiukilla, eikä oikein pysty mitään semmoista itselle mukavaa ja hauskaa niinku hommaamaan tavaroita tai sitten mitään palveluitakaan. Niin tota, Siinä mielessä tuntuu vähän epäreilulta, että kyllä tässä on kovasti joutuu miettimään, että mikä se seuraava säästökohde voisi olla. Toinen vaihtoehtohan on tietysti, että ottaisi, ottaisi vaikka toisen työn tuohon rinnalle. Ja se... Se tietysti varmaan auttaisi lyhyellä aikavälillä kohentaisi rahatilannetta, mutta sitten on sekin aikamoinen menetys sitten, että jos se vapaa-aika jää hyvinkin minimiin ja kerkiäkö sitten palautua ollenkaan työvuoroistaan, niin se on sitten toinen kysymys. Ja ei ehkä kovin pitkää sellaista myllytystä sitten jaksaskaa. mutta mutta, mutta. semmoista se nyt on, on tuota, tämä elämä tällä hetkellä varmasti hyvin monella ihmisellä, ja ei tässä niin en tarkoita, että it itsellä tai olisi tälleen mitenkään erityisen surkea, tilanne, että kyllä tässä päivästä toiseen aina selvitään, mutta eipä juuri mitään sen enempää pysty, pysty sitten suunnittelemaan. Tietysti aina voi niin kuin, kääntyä siihen, että pitäisi olla parempi palkkaisessa työssä ja te, niin kuin, tehnyt jotenkin fiksumpia valintoja menneisyydessä. Ja niin poispäin, mutta tota, en tiedä sitten, onko siitäkään sellaisestakaan niin kuin itsessään rypeämisestä mitään iloa, että se vaan sitten niin kuin synkentää mieltä ja sitten ei kohta pysty toimimaan enää ollenkaan millään tavalla, kuin jää sinne rypeämään. Niin sekään ei ole ehkä kovin hyödyllistä. Mutta huo Huolestuttaa sinällään kyllä, että mihin tämä talven mitta menee, että miten tiukkaa oikeasti tulee, mutta ei sille nyt mitään niin kuin ihan helppoa ratkaisua varmaa, ole, että se vaan pitää koittaa miettiä ihan päivittäin, että mistä voisi pikkuisen aina säästää ja ehkä se siitä sitten tasaantuu toivottavasti. Mutta varmaan näitä huolia on monillakin, niin tota, eipä nyt tällä kertaa sitten enempää näistä, niin ää, kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!